Látja, nagyon gratulálok neked, hogy most már balatoni hajócsis lettél. Köszönöm szépen, hogy sikerült há, mennyi idő alatt. Jól sikerült négy nap, négy óra, mert ugye csúszásban voltunk, tehát nem reggel kezdtem emiatt. Most így megérkeztem, gyakorlatilag ez a ötödik nap, de a négyedik nap, négy óráján tartunk. Ötödik nap ide, akkor most nem mondd is el, hogy mit csináltál pontosan? Tehát akkor egy azon a szabdeszkával, amit bevágunk, igen? igen. van, csopakról szapoztam egy kört a Balaton körül. Csopakról csopakra, Keszthely. Így van, Keszthely irány, nyugati irányba indulva. lelle, és a többi város érintésével? Így van. Egy ügyes kör volt. <laughs> Hát, jó móka volt. Aha. Kellemes volt az utazás végig? Mik voltak benne? Kellemes. Egy pár volt. <laughs> hát a szélhuncut volt, ugye, ő ellenem volt non stop. Gyönyörű volt egyébként az időnapsütés tekintetében az utóbbi napokban. Ma jött el ugye az ősz hozzánk, de hát élvezetes volt, tanulságos volt és gyönyörű volt. És mi belőle a tanulság? Hát ez a vízi életben ugye nem sok jártaságom van én, eh, igazából a, a legtöbbet eddig a, a dzsungelben egy tutajon töltöttem el, ha <tosz> <Csúlye! tosz> ilyen, ilyen jellegű tapasztalatom nem volt. Eh, hát a szél, szél nagyon tréfás volt igazából, ő, ő tanított nekem sok dolgot <tosz> itt a Balatonon. Hát gyakorlatilag mind, majd, majd mindig ellenem volt, ezt kell, ez kell hogy mondjam, <tosz> vagy megnehezítette az utamat. Hogyha egy kitartás az kellett, és hát ugye ez a gyűjtő akciónk is motivált rendkívüli módon, hogy ennek Ákos fiúnak összejöjjön ez a, ez a pénz a gyógykezelésére. Aha. Aztán bebevillant az ő szülei, meg az ő küzdelme, ami majd még most következik, hogy a, a mozgás fejlődéshez tökéletes legyen, amihez így, mi megpróbáltunk a magunk módján hozzájárulni. Hát remélem, hogy ő is így célba fog érni. Hát akkor ez egy jótékonysági akció volt részedről? Így van. Hát ö, úgy mondom, hogy a csapatunk részéről. A csapat. Itt vannak a csapatnak. Hát ö, a legfőképpen megemlíteném Gál Lászlót a kamera uh -huh. végén, aki, mint hűséges fegyverhordozó és kísérőm, <laughs> ott volt mellettünk. Aztán érkeztek felajánlások néhány híresség részéről. Erdély Zsolt barátom, ő egy boxkesztűt ajánlott fel, amit elárverezünk. Dic Gusztáv egy csodálatos filmje lesz hamarosan a mozikban, ő MMA, azaz Ketreczharc világbajnok és Jiu Európa bajnok. Várja a Laki zsuzi. volt Európa szépe, de nekünk még mindig ő az, <gül> és Kocsis Pálint Mesterszakács, egy pompás vacsorát ajánlott föl több fő részére, valamint Csopa Polgármester is felajánlott nekünk két éves belépő árverezésre, és a Kestén pedig a Kristály Hotel, aki egy Kettő napos wellness hétvégét ajánlott, így föl még útközben. Meg persze sokan ajánlottak föl még apróbb dolgokat menet közben, ennek a felsoradásában idősem följék bele. És ez mind a kis gyerek, gyermek kapja meg? Így van, hát igen, a, a, a, az eladott a felajánlott tárgyat, vagy éppen összegeket megkapja, a tárgyakat pedig elárverezik, és hát ebből befolyó összeg. Szóval a vásárlókra is szükség van, nem csak az el, a felajánlókra, nyilvánvalóan, Úgyhogy mindenkinek köszönjük a felajánlást és a vásárlást egyben. Ez a kisrátnak, egy beteg kisrácnak, ekkor ez egy összefogás, egy nagyon nemes összefogásról beszélhetünk, ugye? Így van. Nagyszerű, nagyon örülök neki ennek, mert tényleg az ilyen nemes összefogások, és az a te tetteid, az a sok nemes tetteid, az összefoghat nem csak bennünket, vagy nem csak ezt a kis csapatot, a kisgyermeké, hanem az egész országot összefoghatja. Főleg ilyen különleges tettek, meg emberek, mint te és a barátai. Látok is egy zászlót a kezedbe. Ami talán ez pont az összefogás zászlalja is éppen, hogy a sors úgy két háttárs. Ez most itt van elde ez a zászló. Legutóbb egyet, amikor a Dunai hajós volt el, a Felvidéki-ről hoztál át az anyaországi magyaroknak egy magyar zászlót, arról majd egy picit bevágunk. Ezt a zászlót, a az zászlót, az összefogás zászlót most kinek küldöd? Ezt Miklósnak küldöm, és hát tartsja össze ezt a nemzetet, vagy próbálja meg összekovácsolni, mert azért kellőképpen szétforgácsolódtunk és hát, majd jövünk. Nekem olyan szerencsém van, Laci, hogy teljesen, teljesen nem beszéltük meg, de most ülök be a kocsiba, Egyenesen Patrubán Mikto, Miklós Magyarok Világszövetsége elnökihez fogok menni, egy ilyen hasonló megbeszélésre. Át fogom neki adni ezt az zászlót, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon örülni fog neki, és nagyon nagy erőt is fogsz neki ezzel a óriási nagy tenni az egészhez, az egész munkásságához. Köszönöm, Laci, és örülök, nagyon örülök, nagyon örülök, hogy ismerlek. Köszönöm. Nagyon, köszönöm. Hogy Ez az hát, csopakod! megint Volt-e már csopakod? volt utoljára? És mit csinált ez a négy nap is a túra alatt? Amíg nem nem voltál itt? Nem csopakom voltál. jötté csopakra. csopakra. Jöttem sejnél. <laughs> Amíg Gratulálok. Is Engedd is meg voltam. én is. Gratulálok. Köszönjük. Gratulálok. Tiszteletkört? Még egy tiszteletkört? <laughs> <laughs> Működünk, mert beestem a láhonk. Hát de Aha. És kellett az, Mi? Jaj, de végre! <gül> Azt hittem, <gül> hogy nem aszti... fogok se fübneni. Ez volt az esti, beest is. Thank <laughs> you.